Тягну з «Укрпошти». журнал «Вічний мандрівник». Із з Венерівською церкою. Буде розпаковка. Оп. «Вічний мандрівник». Головний редактор Віктор Горбуленко. Повно всяких штатей, але нас цікавить все ось Олександр Мальон, покинуті храми Київщини. Краса в руїнах. Ага, тут ось є. Валерій Маркус, герой матеріалу і на обкладинці цього журналу який створив 47-й батальйон. Занедбані храми, Київ, не краса в руїнах. Церква Каневських. Руїни Миколаївської церкви Улян, Македони, Винорівка, Дерев'яна церква Івана Богослова. Село з назвою знаходиться в колишньому Ставичинському районі, нині Більцерківському. Про церкву, на жаль, інформація зовсім обмаль, збудована 1895 року по єпархіальному проєкту. Незважаючи на колоніальну архітектуру, храм дуже цікавий, і вже місцеві майстри додали до типового проєкту свої родзинки. Велику кількість дверей, шестикутні арки всередині та різьблення. Яка і доля, чому занепав, дізнатись не вдалося. Ми спілкувалися з місцями, які нічого не розповіли, окрім того, що в сусідньому селі є така самодіюча церква. Очевидно, мається на увазі богатирка. Дуже шкода, що ця прекрасна будівля руйнується і, звичайно, дивує людська байдужість. Оскільки в журналі небагато написано про історію церкви, то розповім те, що в пам'яті. Збудована вона за проектом архітектора Володимира Ніколаєва. І до 1970-х років вона ще стояла. Журнал «Вічний мандрівник». Церкву збудували в 1795 році. Недовго послужила вона. Потім Через 20 років прийшли більшовики, і закрили, зробили склад якийсь, там магазин. Хто тут що робив, хто його знає? Церкву вже будували на мурованому підмурку, такому фундаменті. Якісно. Знизу дубові були підвалини. Але вже Радянський період вона була нікому не потрібна, а потім в період незалежності, то з неї зняли і дах, все розібрали, роздерли. Можна побачити ще заложки хреста такого над ганком, різьбання по дереву. На даху ганку можемо бачити хрест, який майже зруйнований і дуже гарна така різьба дерев по дереву. Гарні двері, такі старі завіси. Ну, двері, тут ще криві завіси використовували, для того, щоб вони не перекошувалися, їх виковували. Ага. Досить... Складна була система, тим більше, і вони сховані всередину, от ми ззовні не бачимо цих завісів. В ті часи заборонено було взагалі будувати в якихось національних стилях, тому брали проєкт готовий у єпархії, а туди він надходив із священного синоду, і по всій російській імперії штампували стандартні фактично храми. Їх... Вот у нас среди среди овощи мандрівників називають гіпорхіалки або гіпорхіалочки. Отак, вони, коли нові, вони всі дуже схожі між собою, але от зараз, коли церква починає руйнуватися, вона перетворюється на щось таке незрозуміле, але вже автентичний і колоритний, має своє обличчя. Тут ковані вон залишилися деталі для ринв, для водостоків. Це була дуже гарна споруда свого часу. Тут доклали зусиль дерево, дуб, сосна, граніт, камінь. Потім бачимо решітки з кованими кільцями. Тут ми бачимо чітко елементи модерну, от е, таке з решіточкою дерево вирізані майстерно кажуть, що в Україні найбільша кількість дерев'яних храмів у світі близько трьох тисяч. Ну з кожним роком їх стає все менше і менше. Іван биков каже, що дві з половиною тисячі. Дехто пише, що до трьох тисяч. Ну, якщо там узять з руїнами разом, оце з такими. Хоча вже ця церква ні на яких балансах не числиться, вона ні в яких реєстрах не перебуває. Ми її взагалі знайшли майже випадково. От побачили, просто проїжджали тут поряд, побачили руїни церкви. Засновник села якийсь там. Молдаванин він був, чи хто за національністю, вже зараз точно невідомо, у Похилєвича написано, що він роб... тут розбив собі виноградники, вирощував виноград, робив вино і продавав у ставишах. Тоді то було навіть не повітове, а волосне містечко, і він на базар возив вино, де молоде вино продавав собі звичайним людям, чи панам, чи хто його знає, кому він там його продавав. Але село почало, біля нього селиться інші мешканці, які теж хотіли займатися цим винородом. Можливо, клімат був тут специфічний. Цього село назвали Винарівка. До речі, зараз село теж відоме, тому що тут міжрайонне Мрео. На кілька районів Мрео, де реєструють автомобілі. Дубові бруси бачиш, вони так складені, а зверху дуже багато дощик, бо все впав дах, все перекриття з даху. Ну а заліза немає. Залізо забрали. Да, я теж залізо не бачу. Це тільки дошки і то їх менше, ніж малозь бы би бути. Мені здається, що залізо просто тупо зняли, здерли, і після цього почала церква гнить і валиться. Стопчики ставили, кам'яні знизу, да. і вже зверху на кам'яні стопчики вони это... клали підлогу. А це Питам... ось вот, э, э, цвях, yeah. цвях кований. Сувенір, я думаю, що мене вже ніхто ні ни морально, ніяк не покарає за те, що я його заберу на сувеніри. Це Цвяху понад 100 років. Круглими важко було зробити, їх просто, коли кували, робили так, такими квадратними так, і загострювали. з різних боків. Але вони добре збереглися, тому що якщо були б радянські гвозді або б наші, то 10 років під так, бій, вологи, вони... шляпку висмикнуть. Так. ця церква, це вона давно у вас в такому статі досвалена? Год з тридцять, так? А оце все, що двері такі ціленькі, там решітки не позабирали на це, це це, Бо Ти, що знімали, то ти пішли туди вже. Да, там, знімали, ти, що знімали, що знімаш, стара, то ти там пішли туди, один удавився, один так, один так. так це але... ж не таке охерня, а то ж метал, диви, ніхто не зачіпає. – Ви да, то ж ну, Тож 11 10 кілограмів 100, да? одна решітка буде вартою. – Вабуді більше. А, мабуть, більше. Там тона металу. – 40-ка. І зачіпає. – Тут мене хрестили, і ще мати брала мене, я ще малим, до причастя. – А, то вона була робоча, ще в радянські часи ще правили тут, да? так? – Так. – Після війни десь. Ще вона правилася, да? так? — Так. Ну, звичайно, як я в 47-му році родився, то... А, то це значить, її зробили складом уже десь в 70-ті, да? так? — Так.